روزہ ایک واحد ایسی عبادت ہے جس کے بدلے میں خود رب تعالیٰ کی ذات ملتی ہے اس کی جزا جو ہے رب تعلیٰ کی ذات ہے اور رب تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت والے دن روزہ دار کو اس کی جزا میں خود عطا کروں گا پتہ نہیں کتنا جزا ملنی ہے اس کا کتنا اجر ہے اس کا کتنا ثواب ہے یہ تو پھر جب ہم پہنچیں گے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پتا تو ہمیں اس وقت چلے گا اس کا کتنا ثواب ہے اس کا کتنا بڑا اجر ہے اور بد وقت ہے وہ انسان جو اس مہینے بھی روزے نہیں رکھا یہ ایک روایت ہے آکریم علیہ صلاحت وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ سارا دن بھوک کاٹتا ہے عموماً میدا جب کچھ نہ نہ کھائے تو ایک ہمک سی آنا شروع ہو جاتی ہے جیسے ہم رات کو سوتے ہیں نا صبح اٹھیں تو منھ سے ہمک لازمی آتی ہے وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم نے ایک لانگ ٹائم ایک لانگ پیریڈ ہم نے نہ کچھ کھایا نہیں منھ بند تھا صبح اٹھے تو منہ سے نہ ہمک آتی ہے ایسے ہی روزے دار کی حالت ہوتی ہے سارا دن روزہ رکھتا گئے افطار کے قریب قریب منھ سے نہ ایک ہمک آنا شروع ہو جاتی ہے کو روزہ دار خود بھی پسند نہیں کرتا لیکن آقا کریم علیہ گی سلاد نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کے منہ سے آنے والی ہمک جو ہے یہ رب تعالیٰ کو کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے کستوری کی خوشبو اس سے بھی زیادہ محبوب ہے رب تعالیٰ کو روزے دار کے منہ سے آنے والی اور یہ روزہ ہے یہ روزہ ہے یہ روزہ ہمیں کیا بتاتا ہے یہ سارے دن گناہوں سے محفوظ رہنا خود کو گناہوں سے بچا کے رکھنا ہے پانچ وقت کی نماز پڑھنی ہے عبادت کرنی ہے تلاوت کرنی ہے پھر یہ ایک مہینہ جو ہمیں مشق کروا کے جاتا ہے یہ ہمیں بتا کے جاتا ہے سنگیت سارا سال ایسے طرح گزارنا چاہے اگلے سال میں پھر آؤں گا لیکن افسوس کی بات مہینہ گزارنے کے بعد بھی ہم اسی سٹیج پہ کھڑے ہوتے ہیں جہاں سے ہم نے رمضان المبارک کا مہینہ شروع کیا ہوتا ہے بدلتے کوئی نہیں ہے کہ رب چالا کا قرآن کہتا ہے کہ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے خوشخبری کیا ہے کہ ان کے لیے جنت میں کچھ ایسا ماحول ہوگا کہ جنت میں نہریں جاری ہوں گی ان لوگوں کے لیے جو نیک عمل کریں گے اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے ہم فی ہا خالد نکالے نہیں جائیں گے اور ہم ہم اتنا بے وقوف ہیں اتنا بے وقوف ہے ہم اس دنیا سے دل لگا کر بیٹھ گئے ہیں اس دنیا کے ساتھ محبت کر کے بیٹھ گئے ہیں کہ جس دنیا کو بنایا گیا پھر اس میں ہمارے دادا جان آدم علیہ صلاحت وسلام کو بطور سزا بھیجا گیا یہ تو وہ دنیا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے یہ دنیا صرف اور صرف امتحان گاہ ہے یہاں پر ہر بندہ امتحان دینے آیا رہنا کوئی نہیں ہے آج نہیں تو کل سب نے چلے جانا میں نے بھی جانا ہے آپ نے بھی جانا ہے پتہ نہیں کتنا کتنا بڑے طاقت ور بندے نام ور شخصی یاد چلی گئی اس سے بڑی بات اور میں سمجھتا ہوں کہ بندے مومن کے لیے نہیں ہے کہ جس روح زمین پر امبیا کرام نہیں رہے پر ہم کیا رہیں گے جس روح زمین پر امیر المومنین جیسے جرری بہادر صحابی نہیں رہے ہم کس بات کی مولیاں کہ ہم یہاں پر رہ جائیں گے تو جب اس بات کا یقین ہے جب اس بات کا اطمینان ہے کہ ہم نے نہیں رہنا تو پھر کیوں اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ کر رہے ہیں کیوں ہم اس دو یا چار دن کی زندگی کے پیچھے اپنے بھائیوں کو ناراض کر رہے ہیں ان کے ساتھ لڑائی جھگڑے لے رہے ہیں نا حق کر رہے ہیں ان کی زمینیں چھین رہے ہیں جب پتہ ہی نہیں ہے ہر بندے کا یقین ہے اس بات پر کہ میں نے جانا ہے اور یہ بھی نہیں پتہ کب جانا ہے پتہ نہیں اگلا نمبر میرا ہو پتہ نہیں اس سے اگلے دن کس کا نمبر ہو جب سب کچھ پتہ ہے اس کے باوجود بھی بندہ دنیا کے ساتھ دل لگائے اس کے باوجود بھی بندہ دنیا کو اپنا ٹھکانا سمجھے پھر وہ بیوقوف ہے اس کو تھوڑا نہ بیٹھ کے سوچنا چاہیے یار میں جس کے ساتھ دل لگا کے بیٹھا ہوں یہ ابدی ہے یہ ختم ہو جانے والی ہے یقیناً یہ ختم ہو جانے والی ہے اس نے رہنا کوئی نہیں اس نے ختم ہو جانا تو کیوں نہ اس ذات کے ساتھ دل لگایا جائے وہ کام کیے جائیں جو اس دنیا بھی بھی ہمارا ساتھ دیں اور مرنے کے بعد بھی قبر میں بھی ہمارا ساتھ دیں قیامت کے دن بھی ہمارا ساتھ دیں جنت میں بھی ہمارے ساتھ دے. کیوں نہ ہم اس کے ساتھ اپنی محبت قائم کریں تو محبت ان کے ساتھ رکھیں اور اپنے معاملات درست کریں اپنے رب کو راضی کریں